Hei. Tämän videon avulla voit opiskella objektin. Katsomme esimerkiksi, milloin objekti on partitiivissa. Haluan kakkua. Tai milloin objekti on genetiivissä. Haluan kirjan. Tällä videolla tarkastelemme peruslauseita, tavallisia lauseita. Videon lopussa tulee vähän myös muita lausetyyppejä. Objekti vastaa yleensä kysymykseen mitä tai ketä. Esimerkiksi ketä sinä rakastat, mitä isä lukee tai mitä äiti korjaa, mitä Liisa haluaa. Joskus kysymyssana voi olla myös genetiivi tai akkusatiivi. Kenet tapaat huomenna tai minkä tunnet hyvin. Kun sana on monikossa, tee monikossa, kysymyssana on mitkä tai ketkä, eli monikossa? Ketkä näit eilen tai mitkä Mikael söi Mikael söi kaikki suklaamunat Kun valitset objektia, on tärkeää ajatella onko kyseessä osa jotakin vai onko kyseessä yksi kokonainen jos kyseessä on osa, käytämme partitiivia. haluan palan kakkua. Jos kyseessä on kokonainen, käytämme genetiiviä. haluan kakun, siis yhden kokonaisen kakun. Objekti voi siis olla osaobjekti tai totaaliobjekti. Osa-objekti on partitiivissa. Objekti on partitiivissa esimerkiksi silloin, kun kyseessä on vähän tai paljon jotain. Eli epämääräinen määrä. Epämääräinen on sama kuin indefiniittinen. Juon kahvia. Esimerkiksi tarkoittaa, että juon sitä paljon tai vähän. Samoin, ostan ruokaa paljon tai vähän. Minä en kerro kuinka paljon. Vähän sama idea on myös lauseissa, luen kirjaa ja kirjoitan viestiä. Silloin tekeminen on prosessissa. Se ei ole valmis. Esimerkiksi luen kirjaa vähän nyt ja sitten myöhemmin lisää. Tai kirjoitan viestiä juuri nyt. Se ei ole vielä valmis. Partitiiviä käytetään myös silloin, kun objekti on negatiivisessa lauseessa. En tarvitse takkia. En osta puhelinta. Emme halua uutta autoa. Huomaa, että myös adjektiivi on partitiivissa uutta autoa. Partitiiviverbit ovat sellaisia verbejä, joissa prosessi jatkuu. Sen takia niiden kanssa käytetään partitiivi-objektia. Rakastan sinua. Odotan bussia. Odottaminen ei ole valmis. Se ei lopu koskaan. Opiskeleminen myös on usein prosessi. Samoin kuunteleminen. Kuuntelen musiikkia. Totaaliobjekti voi olla genetiivimuotoinen. Jos opiskelit akkusatiivin, voit ajatella, että se on akkusatiivi. Yksikössä sanan lopussa on n. Totaaliobjektia käytämme silloin, kun kyseessä on yksi kokonainen. Esimerkiksi rakennan talon. Ajattelen, että talo on kokonainen. Jos olen prosessissa, eli rakennan taloa, juuri nyt, käytän partitiiviä. Mutta jos esimerkiksi ajattelen, että ensi kesänä rakennan talon, se on ensi kesänä myös valmis ja siksi käytän genetiiviä. Ostan auton, tarkoittaa, että ostan yhden kokonaisen auton. Samoin haluan uuden asunnon. Huomaa taas, että adjektiivi uusi on myös genetiivissä. Joskus totaaliobjekti on monikollinen. Silloin käytämme T-monikkoa, eli nominatiivin monikkoa. Tai jos opiskelit akkusatiivin, voit ajatella, että se on akkusatiivin monikko. T-monikkoa käytämme esimerkiksi silloin, kun kyseessä on monikko-sana, kuten silmälasit, kengät, sakset, housut. Monikon nominatiivia tai teemonikkoa monikkoa käytämme myös silloin, kun tarkoitamme kaikkia. Esimerkiksi, miksi söit kaikki karkit. Jos sanon, että pakkaan tavarat, se tarkoittaa kaikki. Myös palautan kaikki kirjat kirjastoon. Monikko voi olla myös epämääräinen eli indefiniittinen. Pakkaan tavaroita, vähän tai paljon. Silloin käytämme monikon partitiivia. Voit opiskella sen myöhemmin. Katsotaan vielä pari esimerkkiä. Osaobjekti on siis partitiivissa. Jos sanon, että luen joka ilta kirjaa, se tarkoittaa esimerkiksi, että luen samaa kirjaa joka ilta vähän. Tai Luen joka ilta jotain kirjaa. Jos luen joka ilta kirjan, se tarkoittaa, että seuraavana iltana täytyy aina olla uusi kirja. Sinä ostat tänään ruokaa on myös epämääräinen määrä, paljon tai vähän. Mutta jos sanon, että sinä ostat tänään ruoat, se tarkoittaa, että ostat kaikki. Jos kysyn, haluatko olutta, on määrä epävääräinen. Vähän tai paljon. Jos kysyn, haluatko oluen, se tarkoittaa yksi kokonainen. Jos isä siivosi autotallia, hän siivosi sitä ehkä vain vähän. Mutta jos isä siivosi autotallin, hän siivosi kaikki. Minna söi mansikoita paljon tai vähän. Minna söi kaikki mansikat. Kun objektina on persona-pronomini, se voi olla osa-objekti. Silloin se on partitiivissa. Esimerkiksi partitiiviverbien kanssa. Rakastan sinua. Odotatko minua ulkona? Etsin teitä koko päivän. Tai en tunne häntä. Totaaliobjektin sija on akkusatiivi. Se loppuu tehen. Me emme siis käytä genetiivimuotoista objek objektia, jos kyseessä on persoonapronomini. Näin sinut eilen. Löydät minut illalla kuntosalilta. Tapaan teidät huomenna. Me tunnemme hänet hyvin. Kysymyssana olisi partitiivissa ketä ja akkusatiivissa siis kenet. kun objektina on numero ja kyseessä on osaobjekti numero on partitiivissa en tarvitse kahta autoa odotan yhtä kaveria ja niin edelleen kun kyseessä on totaaliobjekti on numero yksi genetiivissä. Haluan yhden kirjan tai esimerkiksi syön yhden omenan. Jos kyseessä on joku muu numero, silloin numero on perusmuodossa ja sen jälkeen on partitiivi. Tarvitsen kaksi kuppia kahvia. Katsoimme kolme elokuvaa. Ostimme monta paitaa tai join puoli kuppia kahvia. Tässä oli perusasiat objektista silloin kun kyseessä on peruslause, tavallinen lause. Objekti voi olla myös muissa lausetyypeissä. Jos et vielä opiskellut muita lausetyyppejä, voit katsoa nämä myöhemmin. Voit myös verrata peruslauseen objektia ja pakkolauseen, eli necessiivilauseen objektia Tällöin lauseessa on joku sana, joka ilmaisee pakkoa Täytyy pitää verbi esimerkiksi Minun täytyy ostaa kahvia Partitiivi pysyy samassa muodossa Minun täytyy ostaa auto Partitiivi on nominatiivissa, perusmuodossa. Minun on pakko tavata hänet. personapronomini pysyy samassa muodossa. Ja negatiivisessa lauseessa myös partitiivi pysyy samassa muodossa. Minun ei tarvitse siivota kotia. Huomaa siis, että vain totaaliobjekti, yksi kokonainen, on erilainen. Samalla tavalla käy myös imperatiivilauseissa, käskylauseissa. Tässä on samat peruslauseet ja jos muutamme ne käskylauseiksi, sanomme osta kahvia, osta auto, tapaa hänet, älä siivoa kotia. Taas vain totaaliobjekti on erilainen siinä on perusmuoto samalla tavalla myös passiivilauseissa jälleen samat peruslauseet ja jos muutamme verbin passiiviin ostetaan kahvia ostetaan auto tavataan hänet ei siivota kotia Taas totaaliobjekti on erilainen. Se on perusmuodossa. Tässä siis aivan lyhyesti perusasioita objektista. Löydät myös lisää videoita esimerkiksi eri lausetyypeistä tältä kanavalta. Kiitos, että katsoit. Moikka!